Ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять учасників бойових дій в Афганістані та на території інших країн. 15 лютого особливий день для воїнів-інтернаціоналістів. Цей день проголошений днем, коли закінчилась нарешті афганська війна. Кажуть, що час то найкращий ліки. Але минають роки, а пам'ять вперто повертає усіх нас назад. Ніхто та ніщо не має бути забутим. Ми зібрались тут, щоб шанувати пам'ять тих, хто поліг на афганській землі, свято вірячи, що виконує інтернаціональний обов'язок. Ми не маємо права забути українців, які взяли участь у тій війні, були поранені або пропали безвісти. Адже це і наша історія також. Історія, яка повинна навчити нас щоб наша молода держава не робила старих помилок. Щоб ми завжди пам'ятали, що найвища цінність на землі – то людське життя. Шановні афганці, наші побратими, які воювали в той час зі мною на чужій території. Звісно, що війна – це гори для людства, це гори для нас. Це горіш для матерів, батьків, дітей, яких ми мали, які ми самі були дітьми ще, о, так, в ту пору. Мені довелося заходити в Афганістан разом з дивізією із Душанбе, яка була піднята 25 грудня по тривогі, як і всі військової частини, які заходили в Афганістан. Всі без винятку розуміли про те, що ми йдемо для народу, для того, щоб там не відбулося те, що було. Я особисто так, полагав, що ми йдемо захищати афганський народ. І захищати рубежі, південні рубежі нашої країни, тоді велика держави. Дуже багато горя пройшло, дуже багато людей, наших побратимів загинуло ранніх, пораненних і так далі. Я був у Кундузі, коли відтуди щоденно уходили груз 20. І ми проваджали його на нашу територію. Це зі слізами на очах все відбувалося. Втрати великі, але зараз ще більше. Втрати за свою батьківщину. Гори нам прийшли на наш вік. Гори, так? Тому що я особисто от, пізнав це і... Завдяки трьох войн, Великої Вечезнаній війни, я народжений в той час, коли ще мені було шість місяців, почалась війна. Афганська війна, де я приймав участь, участь. а також зараз ми спостерігаємо, як наші побратими захищают нашу подкищину от нашего врага.